السلام علیکم دوستو کیسے مزاج ہیں اچھا آج, آج سے کو ڈھائی ہزار سال قبل مشہور فلسفی افرتول نے کہا تھا کہ ریاستیں شاہ بلود کی لکڑی سے نہیں بنتی ریاستیں انسان کے کردار سے بنتی ہیں صدیاں گزر چکی ہیں اس قول کو درج کیے ہوئے لیکن ہر زمانے میں سیاست اور ریاست میں اخلاق اور کردار کے تعلق کو تسلیم کیا گیا ہے آج ہماری ہی ریاست میں جو لب و لہجہ اختیار ہو رہا ہے ہمارے سیاستدان جس قسم کے سطحی زبان ریاست کے مقدس ایوانوں میں استعمال وہاں کی جا رہی ہے اس سے شرافت کی جبی پر پسینہ آ جاتا ہے بد قسمتی سے اس بدبودار اور تفن شدہ روش کو اختیار کیے ہوئے سیاستدانوں کو شرم نہیں آتی ویسے تو ہماری اشرافیہ اور میڈل کلاس کا تاریخی وتیرا ہے کہ وہ رویے خیال کو یہاں تک کہ بری زبان کو بھی عوام کے نام سے منسوب کر دیتے ہیں وہ پسماندہ ناخواندہ نیم خواندہ لوگوں کو برائیوں کی جڑ سمجھتے ہیں یوں خود اپنی صفوں کی برائیاں اپنے ذہن کے گند کو بھی عوام سے منسوب کر دیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اجاز چودھری نے جس نے اپنی آنکھ جماعت اسلامی کی گود میں کھولی لیکن اس نے کچھ نہیں سیکھا نہ اقدار نہ مذہبی رواداری نہ کچھ بلکہ سیکھا تو اسلامی جمعیت طلبہ کا کہ گندگی جو ابھی وہ اپنے دماغ میں سمے ہوئے گڑابے کی منازل وہ طے کر چکا ہے آج کی بکواس بھی اسی کی آئینہ دار ہے اور کس موقع پر اس نے بات کی جب بلاول بھٹو زرداری جو وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے وہ بھارتی ریاست گوا میں ہونے والی شنگائی تاون تنظیم کے وزراء خارجہ کے اجلاس کے موقع پر وہ وہاں پاکستان کی نمائندگی کے لیے وہاں وہاں گئے ہوئے تھے اور وہاں اس موقع پر یہ بکواس کر رہی یہ بات کر رہی ہے یقینی شرمناک ہے جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں دنیا کا میڈیا کیا لکھ رہا ہے ان کو پڑ, پڑ, پڑ, پڑ کے شرم آنی چاہیے اس بات کے اوپر کہ وہ نہ ہیوں میں نہ شیوں میں ہے اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے جو الفاظ استعمال پی ٹی آئی بینچ سے خاتون سینیٹر نے بھی کہا وہ جانتی ہیں کہ بلاول بھٹو نام مرد ہے صحیح بات ہو غلط بات کیا میری جی صاحب ادھر بات کریں پلیز میں معافی مانگ رہا ہوں ابھی چپ کریں آپ کے سبوت میں تو حیران ہوں آپ خاتون اور آپ کے پاس سبوت تو پاکستان پیپلس پارٹی کے رہنما سیٹر مولا بخش چانڈیوں نے کہا حیرت ہے وہ عورت ہے اور وہ کون سے ایسے تجربے سے گزری ہے جسے انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ اس طرح کے ہے تو مولا بخش نے اگر یہ بات بات کہی دیکھیں وہ وہ اس میں کیا کر رہے ہیں کہ چودھری صاحب کوئی بندوبست کرو ہمارے چیئرمین صاحب کے لیے یعنی پھر ترکی پہ ترکی اسی انداز میں پھر شکوا بھی کیوں ہو کس سے کیوں شکوا لیے کھڑا ہو گیا آپ بندوبست کرو آج بندوبست کرو میں آپ کو ثبوت دلوا دوں گا ان کہ کیا ہے وہ باتیں کیوں کرتے ہو صحیح بات غلط بات جی چانڈیو صاحب ادھر بات کریں پلیز میں معافی مانگ رہا ہوں ابھی چپ کرے آپ جی جی بات کریں چاندیو صاحب آپ میرے جی ادھر بات میں آپ کے ثبوت آئے میں تو حیران ہوں آپ خاتون ہیں اور آپ کے پاس ثبوت ہیں بڑی بات ہے لیکن میں تو حیران ہوں آپ کے پاس ثبوت کیسے آ میں مناسب نہیں سمجھتا خواتین سے بات کرنے کا لیکن میری بہن آپ چپ ہو جائیں لہرا چپ ہو جائیں لیکن وہ بھی تو چہرے کے مطابق زبان استعمال کریں ان کو زبان استعمال کرنے آتی ہے اس کو اپنا چہرہ یاد نہیں آتا کہ کیسے لوگ مجھ سے بات کریں گے آپ کیا بات کرنا چاہتے ہو جو آپ کو شک کہے آپ اہتمام کرو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ بندوبست کروا کے دوں گا میں آپ کو آپ کو جس بات کا شک ہے وہ آپ بندوبست کر دیں ہم آپ کو یقین دلوائیں گے ان کیا ہے آپ ہر وقت شک شیخ رشید کی وجہ سے شک میں پڑے ہوئے ہو ایسی بات نہ سیاسی باتیں کریں آپ کے قائد کے لیے تو ان کی محترمہ مکرمہ کتاب میں لکھ دیا ہے انہوں نے ان کے وزیر کے لیے لکھ دیا ہے ان کو خوبصورت ملازم اچھے لگتے ہیں ان کو چھوٹے وزیر اچھے لگتے انہوں نے پوری منسٹری میں ایک ہی وزیر کو بہت بڑا انعام دیا صاحب, پلیز میں تو چھپ ج... ہوں ج... جب جیو جی صاحب صحیح کتاب جی میں لکھا ہے کتاب میں لکھا ہے میں لکھا میں نے صبر کرتاب میں لکھا ہے کتاب میں میں نے نہیں کہا ہے کتاب میں چودھری بندوبست کرو ہم آپ کو سبھی خان صاحب جی سائیں کبھی خان صاحب پر تو ہی نامی الفاظ استعمال نہیں کیے لکھ رہی ہے تو اس میں میرا تو قصور نہیں ہے شریک حیات کا جواب دینا چاہیے ان کو جواب میں تھوڑی دے رہا ہوں میں نے تھوڑی کہا میں تو صرف اپنے لی میں تو اپنے لیڈر کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں آپ بندوبست کرو آج بندوبست کرو میں آپ کو ثبوت دلوا دوں گا ان شاء اللہ عزیز کہ کیا ہے وہ آپ باتیں کیوں کرتے ہو صحیح غلط بات کیا میری جی چاندیوں صاحب ادھر بات کریں پلیز میں معافی مانگ رہا ہوں خواتین بیٹھی ہیں سر میرے کو تھینک یو جلدی بولتے ہیں ان کو دو گھنٹے کے بعد بولتے ہیں آپ گالی دیں گے ہم گالی کا جواب دیں گے آپ پتھر مارو گے ہم ایٹ ماریں گے ہم آسان بات کرتے ہم آپ کی جان چھڑا دیتے آج اس بڑے سوال سے آپ کی جان چھڑا دیتے آپ بندوبست کرو چودھری صاحب کتے چلے گئے بندوبست کرو ہم آپ کو ثبوت دلاتے ہمارے قائد کا اب میں جی ادھر بات میں آپ کے سبوت آئے میں تو حیران ہوں آپ خاتون ہیں اور آپ کے پاس ثبوت ہیں بڑی بات ہے لیکن میں تو حیران ہوں آپ کے پاس ثبوت کیسے آ میں مناسب یہ بات تو ثابت ہے کہ چرن کبھی ہماری روایت نہیں رہی تھی جب کانگریس اور مسلم لیگ کی قانونی اور ساز سیاسی آویزش شروع ہوئی اور بعد تقسیم ہند تک جا کے پہنچی تب بھی ان جماعتوں کی قیادتوں کی طرف سے کم از کم اظہار خیال کے وقت کسی جذباتی روح میں بہجانے جانے اور اپنے مخالفین کے خلاف حرضہ سرائی تو دور کی بات منفی الزام تراشی سے بھی احتراض کیا جاتا تھا اور ایک دوسرے کے خلاف تعاون و اور الزام تراشیوں کا یہ کلچر دو ہزار تیرہ کے انتخابات کے بعد اور بھی پھر مضبوط ہوتا ہوا چلا گیا اب تاریخ انصاف کے چیئرمین سیاست کے مرکزی در دھارے پہ نمودار ہوئے تو پھر سیاست میں اخلاق و اقدار کی ختم ہوتی چلی گئیں عمران خان جو کہتے ہیں کہ انہوں نے مغربی ممالک کو دیکھ کو بڑے بغور دیکھا ہوا ہے ان کا بڑا تجربہ ہے اور آکسفورڈ کے وہ تعلیم یافتہ ہے اور مغربی تعلیم دنیا کا ان کو بہت زیادہ ایکسپوئر بھی ہے تو ان سے توقع تھی ہمیں کہ وہ ملک کے سیاسی کلچر کو اس کے غیر اخلاقی عوامل سے پاک کرنے میں مدد کریں گے لیکن انہوں نے تو اس کلچر کو اور بڑھاوا دیا ایک پولیس آفیسر کو جس نے مبینہ طور پر دھرنے کے شرکا کی پارلیمنٹ کی پیش قدمی کو روکنے کی کوشش کی تو دھمکی دی وہ خود اپنے ہاتھوں سے اسے پھانسی دیں گے اسی موقع پر دو ہزار اٹھارہ میں برس آنے کے بعد تو غیر پارلیمانی زبان استعمال کرنے کو اپنا مستقل عادت بنا لی چور ڈکو بھگوڑا یہ الفاظ زرداری اور نواز شریف کے لیے استعمال کرتے رہے مولانا فضل الرحمان کو مولانا ڈیزل کہتے تھے اور اس پر پھپتی کستے تھے وہ مخالفین سے مخاطب ہو کر یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ ان کے خلاف عدالتوں میں مقدمات قائم کریں گے بلکہ وہ انصاف کا کام اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے اور انفرادی انصاف کی اس روش کا مظاہرہ کرتے ہیں جو انصاف نہیں بلکہ اس سے انتقام کی روش ہوتی ہے وہ اپنے مخالفین کو کہتے ہیں کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں رانا سنا آپ کو یاد ہی ہوگا کہ رنا ثناء اللہ کو دھمکی دی کہ میں تمہیں مونچھوں سے پکڑ کر جیل میں ڈالوں گا پھر ان کے اوپر ایک جالی مقدمہ اور جھوٹا مقدمہ بھی درج کروایا منشیات کا اور کہا کہ ان تمام لوگوں کو میں عبر اللہ سزا دوں گا یہ ساری باتیں کرتے وقت ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ سزائے دینا ممالک کے وزر بھولے سے بھی کبھی ایسی بات نہیں کہتے اور جس سے عدالتوں کے کام میں دخل اندازی کا پہلو نکلتا ہو اخلاقی زوال کے مظہر فکروں کا ایک جواز پی ٹی اے کے سیاستدان یہ کہہ کر پیش کرتے ہیں وہ تو عوامی ہو ہے اور عوامی زبان بول رہے ہیں حقیقت یہ ہے ان کا یہ خیال عوام کی توہین کے مطالع ہے دوستو کیا کیا جائے اب پاکستان پیپلس پارٹی جو وزادار جماعت ہے جن میں رکھ رکھا ہوتا اب, اب وہ بھی مجبور ہو چکے ہیں ان کا جواب دینے کے لیے تو سیاست کا یہ چلن سیاست کا یہ انداز کس طرف چل پڑا ہے ہم کہاں سے چلے تھے اور کہاں چل پڑے ہیں کہاں پہنچ چکے ہیں اخلاقی گراوٹ کا یہ عالم کہ ہماری زبان کنٹرول میں نہیں اور آپ کو یاد نہیں کہ میرے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا ہمارے آقا نے کہا تھا کہ جو شخص اپنی دو گالوں کے درمیان یعنی زبان کے کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں کم از کم سیاست دانوں کو تو رول ماڈل ہونا چاہیے اگر یہ رول ماڈل ہے تو اللہ بڑا اس کا جو اثرات ہے وہ ائز ہوا ہے پورا سماج اور نیچے تک گیا گھر گھر میں یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے بہرحال ملا بخش چانڈیوں کا یہ بیان یقینی ایک زناٹے دار جس طرح میں نے اپنے ولاگ میں بھی کہا ہے ایک زناٹے دار تھپڑ ہے اعجاز چودھری کے رخسار پر اس کے ٹھنڈے رخسار پر ایک زناٹے دار تھپڑ ہے ان اگلے ولاگ میں ایک نئی گفتگو آپ کے سامنے لاؤں گا اسلام